То, що там зараз воєнний стан і так далі, можна говорити про звільнення в певних випадках від відповідальності, але ніяк це не звільняє виконання зобов'язань, Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.